Ποιε είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που κατά τη γνώμη σα σχετίζονται με τη μεγαλύτερη δίσδυση των ΆΠΕ στην Ελλάδα. Η ερώτηση αυτή πρέπει να αναρωτηθούμε καταρχά ποιος είναι ο στόχος. Η μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών του άνθρακα και άρα η αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής ή η ανάπτυξη του επιχειρήν στον χώρο των ΆΠΕ βιομηχανικής κλίμακας. Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτημα αν θα υπάρξει κάποιο ανώτατο κατόφλι παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε σχέση με την ενεργειακή μας αυτονομία, σε σεβασμό πάντα με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ή αν η Ελλάδα θα μετατραπεί σε παντάρια της Ευρώπης. Είναι ένα ερώτημα που μπορεί βέβαια να απαντηθεί μόνο από την πολιτική ηγεσία. Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι πρόσφατη έρευνα με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δείχνει ότι το πεντητικό ενδιαφέρον, μόνο για τα εολικά είναι ήδη εννέα φορές μεγαλύτερο από τον ενεργειακό στόχο της Ελλάδας για το 2030. Για μας η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ΑΠΕ είναι πώς θα γίνει η ανάπτυξή τους πιο δημοκρατική. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει τα έξη τα Ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ να μην είναι προνόμιο μόνο των μεγάλων ενεργειακών και κατασκευαστικών εταιριών που καρπώνονται τα αντίστοιχα οικονομικά και νομοθετικά οφέλη αλλά, στην ουσία, να υπάρχει ένα γενναίο μοίρασμα της πίτας ώστε να είναι ελκυστικές και προσιτές και οικιακές και μικρής κλίμακας εφαρμογές. Επίσης, το μείγμα των ΑΠΕ και η χοροθέτησή τους να μην βασίζεται σε αποκλειστικά ε, οικονομικά κριτήρια ε, υπό όρους μεγιστοποίησης του κέρδους για τους ε, επενδυτές, αλλά να συνεπολογίζονται περιβαλλοντικές, κοινωνικές, αναπτυξιακές και άλλες α, παράμετροι. Και τέλος, ε, πολύ σημαντικό, οι παραπάνω διαδικασίε θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, συμμετοχικότητα και βέβαια Πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει κοινωνική διαβούλευση. Ως πρώτη πρόκληση θα αναφέρω το, τις διασυνδέσεις και το ηλεκτρικό μα σύστημα και την διασύνδεση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα και τις ευρωπαϊκές αγορές. Το σύστημά μας είναι ένα γενικά απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα και αυτό θέτει ισχυρούς περιορισμούς στην παραπέρα ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εξίσου σημαντικό όμω είναι και το διοδοτικό πλαίσιο. Η αδειοδοτική διαδικασία στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, χρονοβόρα και αναλυτική. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα αυστηρότερα αδειοδοτικά πλαίσια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όταν ένα επαιδητικό σχέδιο λαμβάνει κάποια προκαταρκτική άδεια, όπως τη λεγόμενη βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΕ, τίποτα δεν βεβαιώνει ότι αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί, Μόνο εάν περάσει όλη τη χρονοβόρα και πολύπλοκη αδειδοτική και περιβολική διαδικασία, κάποια από αυτά τα σχέδια θα έχουν πιθανότητες υλοποίησης. Κατά τους υπολογισμούς μας, μόνο το 30% των αιωλικών πάρκων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα τελικά επιτυχάνουν να υλοποιηθούν. Αυτό που απαιτείται λοιπόν είναι σαφής και καθαροί κανόνες και κυρίως πολύ πιο γρήγορε Απλοποίησης της δικασίας δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις εγκρίνονται. Σημαίνει ότι το κράτο σε ένα εύλογο χρόνο λίγων ετών και όχι για δεκαετία και πλέον, παίρνει και λαμβάνει μια οριστική απόφαση για την επένδυση. Και η απόφαση αυτή μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. αλλά λαμβάνεται σε εύλογο χρόνο και όχι σε δέκα χρόνια και πλέον. Αυτό είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να προωθηθεί ώστε πολύ σύντομα όλοι οι τοπικές κοινωνίες, οι επενδυτές, να γνωρίζουν πού και τι πρόκειται να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν εκκρεμίε αιτήσει επί δεκαετία και πλέον, διότι ο καθένας πολίτης δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει, βλέποντας χάρτες, ότι τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια δεν πρόκειται να ελοποιηθούν. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ιδιαίτερα Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζεται με την έντονη διείδηση των ΆΠΕ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι κυριότερα ο μηχανισμός αδειοδότησης μέσα από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ο οποίος δεν ζητάει ιδιαίτερα εχέγγυα από τις εταιρείες που συμμετέχουν, όπως επίσης και προμελέτες για τι επιπτώσει που θα έχουν οι εγκαταστάσεις παραγωγή ενέργεια. Η γη στην Ελλάδα είναι καταφερματισμένη. Η χρήση τη γης είναι ένα στιγμιώνας. Το χρηματολόγιο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ε, η μεγάλη αστικοποίηση επίσης. Βλέπουμε ότι στην Αθήνα βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας και έχει μια τεράστια ανάγκη σε παραγωγή ενέργειας από, από πού θα βρεθεί αυτή η ενέργεια, πού θα παραχθεί για να μπορέσει να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό και επίσης, όπως ανέφερε και στο αρχικό ερώτημα, το πρώτο, η έντονη στροφή των εταιριών προς μία μορφή παραγωγής ανανεώσιμης ενέργεια είναι τα αιωλικά. Δεν είναι μόνο αυτό, θα μπορούσαν να είναι και άλλα. Θα μπορούσαν να δούμε πιο διεξοδικά από πού μπορούμε να παράγουμε σε μικρές εγκαταστάσεις όχι οι βιομηχανικέ. Οι βιομηχανικέ εγκαταστάσεις δεν νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν μία λύση γιατί θα βρίσκουν πάντα ισχυρή αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες που θα εξαρθούν από τα εργοστάσεις κατά κάποιο τρόπο. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ηλεκτρικό σύστημα της χώρα μας με την αύξηση της δίδησης των ΑΠΕ είναι ότι αυξάνεται η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα του υπολοιπόμενου φορτίου και οι ανάγκες στο του συστήματος. Αποτελεί όρο για τον οικονομικά ορθολογικό τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης και διεύθυνση των μεταβλητότητων αυτών των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα η διευρυμένη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Βέβαια, Πέραν αυτής της μεγάλης πρόκληση που θα σίγουρα θα αντιμετωπίσει η χώρα μας και οι διαχειριστές του ηλεκτρικού δικτύου. Και πέραν των αναγκών αυτών αποθήκευση μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν και άλλες τεχνικές προκλήσεις. Όπως παράδειγμα χάρη, πριν τη διείσδηση σε ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης των 50% σε επίπεδο ενέργειας ανά έτος, να ενιστούν σε κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό στιγμιαία δι Ηλεκτρικού ρεύματο από αιωλικά ή φωτοβολταϊκά, για τη διαχείριση των οποίων θα πρέπει οι διαχειριστέ του ηλεκτρικού δικτύου να μεριμνήσουν, ούτω ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα. Γιατί ήδη με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, καλύπτουμε τι ανάγκε τη χώρα μα. Οπότε για ένα μεγάλο πρόβλημα και μια μεγάλη πρόκληση είναι αυτή. Πάλι εδώ πέρα η απάντηση είναι όπω η προηγούμενη. Είναι καθαρά τεχνικό το ζήτημα. Και εγώ είμαι άνθρωπο του περιβάλλοντο. Εγώ είμαι βιολόγο. Δηλαδή, ό,τι και να πω. Εγώ θα προτείνω πώς θα γίνει η μεγαλύτερη διείσδυση, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, αυτό που έχω δει είναι ότι το να γίνει η διείσδυση, το να έχουμε, ξέρω εγώ, πόσο, το 27% ή να γίνει 30% ή να φτάσει, και στο 100% Αυτό που έχει πει και η ίδια η κοινότητα είναι να φτάσουμε στα 100% να μην έχουμε ρήπους από ρηκτά κάψιμα. Δεν έχει πει ότι μπορούμε να πάμε με ΑΠΕ. Υπάρχουν τεχνολογίες από αυτά που διαβάζω κι εγώ οι οποίε είναι όλες σε εξέλιξη, η μία ανταγωνίζεται την άλλη. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι ξέρουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα και τώρα συζητάμε με ποιο τρόπο θα φτάσουμε εκεί. Είναι ότι ακόμα το τελικό αποτέλεσμα δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, από τη μια έχουμε ε, τα, τα αιωλικά, από την άλλη υπάρχουν τα ευρυδικά. Τώρα αρχίζω και βλέπω και διαβάζω εγώ, για μπαταρίες. Αρχίζει και μπαίνει και το, και το υδρογόνο. Οι Γάλλοι μιλάνε, κάνουν έρευνα για σύνδυξη. Ένα σωρό τεχνολογίε, οι οποίε όλε μπορεί κάποια στιγμή να βασιστούν σε ΑΠΕ. Και στην Ελλάδα έχουμε φυσικό αέριο μαζί με ΑΠΕ, το οποίο θεωρείται και αυτό ότι είναι ΑΠΕ. Υπάρχουν και τέτοιε εγκαταστάσει. Τώρα, αυτό που εγώ δεν είμαι υπέρ είναι η μονοκαλλιέργεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει πανάκια και αυτό γίνεται κάθε, κάθε δεκαετία. Το, το 60 είχαμε τα βροχινικά. έχουμε εγώ, πάρα πολύ φτηνά τρόφιμα. Το 70 είχαμε τα χειροστάσια. Το 80% τη υδατοκαλλιέργεια, τα φάμε στο ψάρι. Το 90% τα θερμοκήπια. Τώρα είναι η ενέργεια. Εγώ, σαν βιολόγο, ξέρω ότι η μονοκαλλιέργεια είναι καταστροφική. Πρέπει να υπάρχει και κοινομορφία. Τώρα το τι θα γίνει και τι θα κάνουμε στο τέλο, δεν το γνωρίζω. Η μεγάλη ειδήση στον Άπε στην Ελλάδα θα βρεθεί από δύο βασικού παράγοντε. Πρώτον, από τον εξυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των ηλεκτρικών υποδομών τη χώρα η Δίζη στον άπεστα ποσοστά που προβλέπονται για το 2030 και για το 2050, προφανώς, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. Σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα κρίσιμο ρόλο θα παίξουν οι διασυνδέσεις, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Με τις διασυνδέσεις, θα γίνει εφικτή η ροή ενέργειας από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά και αντίστροφα. Και με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να μιλάμε πια για, εγκατάσταση, για μεγάλη εγκατάσταση έργων άπε στα σημερινά μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπω είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα παραπάνω, ωστόσο, δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα χωρί την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, οι οποίε οδηγούν σε πολύχρωμε καθυστερήσει που συνεχίζουμε με την πάροδο των χρόνων να αντιμετωπίζουμε. Να συμφωνήσουμε στο εξή. Είναι απαραίτητο. Και πρέπει να γίνεται αυστηρό έλεγχο στη χωροθέτηση των έργων άΠΕ, χωρί όμω τι ε, ατελείωται, τι ατέρμονες διαδικασίε που αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα. Αυτέ οι τόσο χρονοβόρε διαδικασίε οφείλονται σε, κατά κύριο λόγο σε παροχημένε αντιλήψει που εμφανίζονται κυρίω στη δημόσια δίκηση. Επίση οφείλονται σε στοιχεία έντονου υποκειμενισμού που εμφανίζονται σε γνωμοδοτήσει φορέων για τα έργα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και είναι εκτός τελείως του πλαισίου που ορίζει ο νόμος. Ο εξορθολογισμός αδειοδότησης και η ενίσχυση των λεκτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και των διασυνδέσεων των νησιών, θεωρώ ότι είναι ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μεγάλη δύστηση άπη στην Ελλάδα.